Morjes, tällä viikolla aiheena on ei enempää ja eikä vähempää kuin ihmisen rajaton pahuus. Ja tähän oikeastaan pontimena on se, että tässä tällä viikolla Netflixistä katsoin sen dokumenttisarjan Hitlerin pahan piiri, joka keskittyi näihin Hitlerin kuuluisimpiin hännystelijöihin, eli uh, Hermann Göring, Heinrich Himmler, uh, Göppels, Albert Speer, Reinhard Heydrich, uh, Rudolf Hess ja mitä näitä nyt olikaan. Niin, Tämä oli kyllä ihan uh, informatiivinen ja hyvin tehty TV-dokumenttisarja, että kannattaa katsoa. Toki jos on kovin paljon lukenut ja perehtynyt tuohon toisen maailmansodan ja natsihistoriaan, niin ei ehkä sellaista uutta tietoa tule kovinkaan paljon. mutta itse en ole siihen niin syvällisesti aiemmin perehtynyt, niin oppi kyllä ihan aika paljon uuttakin. Mutta Tietysti siinä sarjassa, niin siinä ei menty niin syvälle, että oltaisiin pohdittu sitä kysymystä, joka nuo itseäni kaikkeen niiden kiinnostaa. On se, että miten ihmeessä täysin tavalliset ihmiset lähti siihen äh, Hitlerin hommaan mukaan ja kyseenalaistamatta toteutti näitä. Ja täytyy ja heitä tietää, että se mitä he tekee on väärin. Se on varmasti niin jokaisen ihmisen DNAhan kirjoitettu, että ne kammottavuudet ja hirveät asiat, niin ne on väärin yksiselitteisesti. Ja tämähän on tietysti kaikkein tunnetuin on tämä Natsien toiminta. Mutta ihan yhtä lailla niin tällaisia sairaita ideologioita on ollut ja on edelleen. Jos mietitään vaikka isistä tai muslimiveljeskuntaa tai jotakin muuta järjestöä historian lehdiltä, niin se, että miten ihminen pystyy tuommoiseen pahuuteen, niin se on sellainen kysymys, jota on miettinyt. Ja tietysti mitään helppoa vastausta tähän ei ole, mutta kyseessähän on jonkin sortin massapsykoosi tai joukkopsykoosi. En ihan tiedä, mikä tässä on se oikea termi, ja onko sellaista edes täysin vakiintunut. Mutta yksilön kohdalla, niin psykoosillahan tarkoitetaan tilaa, jossa henkilön todellisuuden taju on sillä tavalla heikentynyt, ettei hän pysty enää erottamaan, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja sitten hän niin kun selviytymiskeinona niin luo sellaisen oman todellisuutensa, joka ei sitten vastaa tätä äh, realistista tosi-maailmaa, vaan hän elää siellä omassa, äh, äh, omassa haavemaailmassaan. maailmassaan Ja tämähän on. On sitten niin kuin siinä mielessä massapsykoosi tai joukkopsykoosi niin kuvaa tuollaista, että tällaisessa tilanteessa kuin vaikka natsit, niin tähän psykoosi tarttu sitten suureen suureen osaan väestöstä. Ja tietysti mikä siinä on taustalla aina tämmöisessä ä, tilanteessa niin on ä, pelko ja ahdistus ja se niin kun, ratkaisu on sitten, että vajotaan tällaiseen psykoottiseen tilaan koska sitä todellisuutta ei pystytä käsittelemään ja mitä siinä myöskin on todella olennainen osa niin on, on tällainen disinformaatio eli tuota, syötetään sellaista propagandaa josta sitten ei, ei niin voi tietää että mikä on totta ja tarua joka sitten aiheuttaa tällaisen hämmennyksen tilaan eli kun ei pysty enää luottamaan siihen, että mikä tieto on luotettavaa ja mikä ei niin sitten ää, tässä hämmennyksen tilassa niin sitten nousee tällainen johtaja, diktaattori, joka tarjoaa helpon ratkaisun, että minulla on vastaukset, tässä on tie, kuljetaan sitä ja eri jos tämä näyttää alkuun siltä, että tulokset on hyviä, kuten esimerkiksi siinä ä, Saksan ja Natsien tapauksessa, kun vuoden 1929 lama ä, Yhdysvalloista lähtenyt koetteli Saksaa aivan erityisen kovasti, kun tota, yhdysvaltalaiset sijoittajat alkoi niitä kaikkia dollarimäärisiä velkojaan perimään takaisin. Ja sen lisäksi sitten Saksa kärsi tästä kamalasta hyperinflaatiosta, jossa niin leipamakso, jonkun 17 miljoonaa Saksan markkaa. Ja sitten kun alkuun tämä Hitlerin hallinto ää, sai niin jotakin tolkkua tähän tilanteeseen niin hänestähän tuli tällainen puolittainen messias, pelastaja, suuri johtaja ja ei, ei siis sinällään ihmekkään että se vetosi ja sitten kun hän oli tällaisen aseman saanut niin hyvin harva enää uskalsi kyseenalaistaa ja sitten vaan toteelti ja marssittiin suoraan helvettiin hänen kanssaan. Ja tietysti tällainen, niin ei, ei varmasti tällaisessa vaan 10 minuutin tube-videossa niin kuin selviä, että mistä tällainen johtuu, että äh, tällaista pahuutta tapahtuu. Ja tuntuu, että ihminen niin kuin ei opi siitä, että nämä niin kuin toistuu ja toistuu aina tasaisin väliajain Mutta se tässä nyt on ehkä pointtina, että tällaisten asioiden kanssa kannattaa olla, olla sillä tapaa hereillä, että jos tällaista kehitystä alkaa tapahtumaan, niin siinä se vielä pystytään niin alkuunsa stoppaamaan, jos on riittävä määrä ihmisiä, jotka sanoo, että ei, tämä ei ole ok. Ja tuota, kertovat tämän mielipiteensä vaikkapa sitten sanktioidenkin uhalla, Mutta... Sitten jos se tiettyyn pisteeseen pääsee, niin silloin sitä on enää todella vaikea pysäyttää. Eli silloin ollaan matkalla sinne kuuluisaan helvettiin. Mutta tällaista on pohtinut, eli ihmisten rajatonta pahuutta. Ja YouTubeessa on toki paljon hyviä videoita tästä, tästäkin aiheesta, joten kannattaa etsiskellä, jos asia jää mietityttämään. Uh, tässä kaikki tällä kertaa ja palataan ensi viikolla asiaan. Morjes!